נדמה לי, שמה שהוא חסר לי וניפה עצוב לי בתוך הלב עמוק אז אני ניזכר לי בכל מה שיקר לי וככה אני שר לי מה שהוא מתוק יש דברים That makes me happy, like me. A bird that flies. Paraparim veor Hashem, two feet on the ground, two eyes on the sky, a light that shines. There וואו וואו וואו וואו וואו יש משהו בעיניי זה גם כיף להיות בשתיים נסתכל על השמיים הוא כבר לא ירגיש רחוק אז אם בפנים שגיית לי זה בוודאי בגלל שיש לי גם מישהו שגורם לי שעושים אותי שמח צמצום דבורים בעיני קומקום רטח גלגולים על המדרון תרועות מהסבון חיוך שמתמרח הבא אורח יש דברים כל כך יפים דברים קטנים שעושים אותי שמח שהוא נתמלו שמשהו חסר לו וטיפה עצוב לו אני בא אליו קרו הוא מיד מזכיר לו איזה עולם יפה פה וככה אני שר לו על כל מה שעושה לי That makes me happy. We're animals, and we're happy. There are stories in the light that are not to be told. There are stories in the shadows that are not to be me שעושה אותי שמח זה מה שאת הלב פותח דברים קטנים שעושים אותי שמח mm -hmm. Mm -hmm. שלום לכם! רוצים לראות פרקים נוספים של דרור מי והחבובונים? כן! אז תלחצו כאן! כאן! רוצים להירשם לערוץ שלי? כן! אז תלחצו כאן! כאן! אז תגידו מה מה? ותגידו מי? ובואו אל הבית של דרורמי קדימה תלחצו דרורמי <laughs> והחבור